Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari sempena hari Jumaat yang mulia ini Kak Nek nak share produk yang masih panas Dalam pengeluaran kami dan yang terbaru Akan dipasarkan minggu depan 2 Disember 2020 Iaitu susu colostrum Elojoy Susu colostrum Elojoy Saya adalah orang yang pertama yang akan merasmikan Seci susu kita hari ini, okay? Mari kita bincang sambil saya menceritakan kenapa anda semua perlu dapatkan susu Colostrum Elujoy ini untuk. Uh, ibu bapa anda yang tersayang Anak-anak ter tersayang Dan juga diri kita sendiri okay? So susu kolostrom Elojoy ni apa yang special dia Adalah dia diperbuat daripada Susu skim ya So kita pun tahu susu sangat bagus untuk diri kita Tetapi kalau mengandungi lemak Yang terlalu tinggi, fat ya, yang terkandung Dalam susu adalah tidak bagus Sebab kita bukan baby lagi, kita sudah dewasa Jadi skim dia mengandungi Almost uh, fat free Ataupun paling tinggi 1% sahaja Fakt di dalam kandungan susu Ditambah lagi Kenapa kita menjadi susu kolostrom Kita tambah kolostrom di dalam skimau ini Untuk antibodi diri kita Untuk meningkatkan sistem imuniti badan kita Iaitu sistem Daya tahan Uh, daripada menerima segala jangkitan Ataupun penyakit-penyakit Okey, Sebab itu susu kolostrom ni Saya cakap kalau anda sayang ibu bapa anda Anda beli untuk ibu bapa anda Kalau anda sayang anak-anak anda Anda beli untuk anak-anak anda Apa lagi yang specialnya susu Elojoy ni Kolostrom Elojoy ni adalah Selain daripada diperkaya dengan kolostrom Ia juga diperkaya dengan tiger milk Mushroom Ekstrak Okey Dia bukan Bukanlah susu harimau ya, Dia adalah ekstrak Cendawan susu harimau Kenapa diberi Diberi nama begitu uh, Itu Sebenarnya kepercayaan Atau sejarah dulu di mana uh, Harimau bila menyusukan Anaknya, maka menitih susunya Ke pokok, ke akar Dan tumbuh cendawan ha, Hasil daripada situlah nama cendawan tu diberi, cendawan susu harimau Which is, Cendawan ini Hanya terdapat di Asia Tenggara Sahaja, itu utamanya Malaysia Dan cendawan ini uh, Ekstrak cendawan ini Mempunyai satu Kelebihan yang sangat luar biasa Iaitu dia dapat Membantu uh, melindungi sistem pernafasan dan paru-paru kita Which is sangat important pada kita untuk mendapatkan susu ini Dan melindungi sistem pernafasan dan paru-paru kita Sebab apa? Sebab COVID 19 menyerang sistem pernafasan kita dahulu Jadi, lindungi paru-paru dan sistem pernafasan anda okay? Okay. Yang ketiga adalah yang bagus yang buatkan dia lagi sedap Adalah kita tambah pula dengan ekstrak madu Menyebabkan tak ada bau hamis pada susu ini Dan orang yang tak suka susu pun boleh minum Itulah kehebatan susu kolostrom alojoy Jadi macam mana nak cuba nak dapatkan susu kolostrom alojoy ini? Contact nombor yang tertera di bawah dan link yang tertera di bawah Kepada siapa yang nak menyertai pasukan jualan kami juga Boleh hubungi nombor yang tertera di bawah Okey